Veste bun pentru Liviu Dragnea, a luat în subordine o instituie cheie a guvernului. În jocul politic, de multe ori, monitorul oficial s-a dovedit a fi extrem de important, pentru ce publicarea unor decizii sau legii mai devreme sau mai târziu a influenat multe jocuri. Astfel, senatul a decis... Miercuri, trecerea monitorului oficial din subordinea Guvernului în subordinea Camerei Deputailor. Proiectul, inițiat de deputatul PNL Ionuc Stroe semnat de mai mulți parlamentari PNL Iusl, a fost adoptat cu 70 de voturi pentru, nici o abcinere 15 voturi împotriv. Potrivit articolul 74 din Constituția României care stabile sub liniere TCE Inițiativa legislativă parcine de guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot, coroborat cu articolul 61 alin, 1, tot din Constituția României care stabile subliniere TC1, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român subliniere unica autoritate legiuitoare a cerii, coroborat cu articolul. 111 din constituția România care vorbe subliniere te de despre controlul parlamentar exercitat de Parlament asupra Guvernului, considerăm ce, în virtuta eliminării oricror intervenții ale executivului în procesul legislativ sublinierei înturi oricror suspiciuni de abuz, ca în cazul 8 13 8.13.2017. Se, se aprobere întoarcerea regiei autonome a monitorului oficial sub autoritatea Parlamentului României, exercitat prin Camera Deputaților, potrivit expunerii de motive. Un amendament adoptat de Comisia Juridică a Senatului prevede că în zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi prin ordin al secretarului general al Camerei deputaților se nume subliniere de Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Monitorul Oficial. Consiliul de administrație este compus din nou membrii, dintre care unul este directorul general al Regiei Autonome Monitorul Oficial Subliniere I trei subliniere din pe al Consiliului de administrație. Din Consiliul de administrație al Regiei Autonome Monitorul Oficial, fac parte, în mod obligatoriu un reprezentant al secretarului general al Camerei Deputaților, sublinieră un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. Prevede un alt amendament adoptat de Comisia Juridică a Senatului. Actul normativ stipulează ce, în termen de subliniere apte zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărârea Guvernului se aprobă organizarea sublinierei funcționarea Regiei Autonome Monitorul Oficial. În 22 ianuarie, subliniere din Claus Johannis a solicitat parlamentului reexaminarea legii, după ce aceasta fusese adoptat de Camera Deputaților în calitate de cameră decizională în 22 decembrie 2017. În 2017, secretarul general al guvernului, SGG, Mihai Busuioc, a refuzat să contrasemneze ordinul premierului Sorin Grindeanu prin care era eliberat din funcție, iar fără semtura acestuia Monitorul Oficial nu publica actul de demitere, dat fiind faptul că regia autonom Monitorul Oficial se afla în subordinea SGG, Senatul este prima cameră sesizată.